Městská policie Hradec Králové společně s krajským koordinátorem Besip uspořádali tento týden u fakultní nemocnice v Hradci Králové preventivní akci s názvem Valentínské srdce s Besipem. Druhý ročník této akce byl zaměřen zejména na viditelnost chodců a cyklistů. Strážníci informovali o správném použití reflexních prvků, aby byl každý mnohem lépe vidět za snížené viditelnosti nebo ve tmě. Tyto akce pořádáme s Besipem pravidelně, protože společně s Besipem víme, že viditelnost je velice důležitá. Nejedná se jenom o cyklisty, ale samozřejmě i chodce, kteří se nám pohybují po vozovce a přicházejí. Na závěr každý dostal reflexní předměty a pokud správně sdělil heslo, srdce pro lásku, obdržel navíc ještě červenou odrazku ve tvaru srdce a další reflexní prvky od besipu. Akce pokračuje po celém Královéhradeckém kraji až do 14. února. Kdo uvidí vlajku a na ní e, valentínské srdce s besipem a řekne mi heslo, srdce pro lásku, tak odrazka se, ve tvaru srdíčka je jeho.